بلبس الثياب الفاخرة والتي توصف بالمركات العالمية أو البرندات. كما أنهم يفتخرون فيما بينهم بالتزين بلبس أرقى الأكسسوارات والمجوهرات. فالذهب للنساء والفضة للرجال. ومهما يكن، فهذا شيء مما يفتخرون. به في هذه الحياة الدنيا، وعندما ننظر إلى ثياب الدنيا فإننا نجدها مصنوعة تارة من القطن، وتارة من الحرير، وتارة من الصوف، وتارة من الجلد. وهذه الثياب مهما كانت جودتها ومهما كان تصميمها، ومهما كانت مركتها فإنه يطرأ عليها ما يطرأ على جميع ثياب أهل الدنيا من البلا ومن القدم ومن الترهل كما نقول ومن حسن من كثرة الاستعمال الأمر الذي يؤدي إلى تهتكها وإلى قدمها ثم إن بهاء هذه الثياب مهما كانت فاخرة فإنه يقل مع مرور الأيام والأسابيع والشهور ليعلم العباد أنهم إذا خرجوا من هذه الحياة الدنيا فإنهم يسألون عن النعيم الذي كانوا فيه في حياتهم الدنيا ولذلك يقول ابن آدم مالي مالي ويقول الله عز وجل يا ابن آدم هل لك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت ليعلم العباد أن متاع الدنيا قليل وأن ما عند الله عز وجل من نعيم الجنة هو خير وأبقى وينبغي أن يعرف العباد أن دنياهم هذه دنيا فانية مهما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت فعلت ما فعلت فإنها دنيا فانية لا ينبغي للعبد أن يطيل فيها الفكر ولا ينبغي أن يطيل فيها الهم ولا ينبغي له أن يطيل فيها الحساب بالورقة والقلم كما نقول على ما أنفق وعلى ما فعل وعلى ما قدم إلى غير ذلك مما نراه عند كثير من الناس في حياتهم الدنيا وإنما يكون التعويل الحقيقي هو ما قدمنا من عمل صالح في حياتنا الدنيا ونكتب ما قدموا الله تبارك وتعالى يبين لنا أن كل صغير وكبير في هذه الحياة الدنيا مكتوب والعبد يا الله إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون ليعلم العباد أن حياتهم الدنيا حياة لا ينبغي لنا أن نكون فيها كحال الذين يلهثون يتنافسون على حطامها في الصباح والمساء وإنما ما قدر لك هو رزقك الذي يأتيك من عند الله تبارك وتعالى إن أنت أخذت بالأسباب المشروعة في باب طلب الرزق ومهما يكن فثياب الجنه فيها جمال ما بعده جمال وفيها حسن ما بعده حسن وفيها اختلاف ما بعده اختلاف بحيث انها ثياب لا مثيل له مما يتنعم به اهل الدنيا في دنياهم واسمعوا ما يقوله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها يعني من أكمام شجرة عظيمة يسير الراكب فيها مسيرته مئة سنة حتى يحيط بنواحيها وحتى يعلم طولها من عرضها وحتى يعلم أبعده فهذه الشجرة العظيمة التي تكون لأهل الجنة في الجنة ينبت الله تبارك وتعالى منها الثمار من فواكه، من نخيل، من رمان، مما عند الله تبارك وتعالى من النعيم العظيم. ثم إن هذه الثمار تكون لها أغلفة، تكون لها أوراق، فيخرج الله تبارك وتعالى من ثم من ثمار أشجار الجنة الثياب المفصلة الجاهزة التي يستعملها أهل الجنة في لبسهم إياه وهذا نعيم لا يدركه العقل وهذا نعيم لا يوجد في حياتنا الدنيا فإننا نعلم أن ثيابنا هذه التي نلبسها إنما هي مصنوعة في مصانعها المخصصة لتصنيع هذه الثياب فإنها ثياب منسوجة مصنوعة تارة من الخامات التي تعرفونها وسبق ذكرها وأما في الجنة ففيها ما لا عين رأته من قبل ولا أذن سمعت به من قبل ولا خطر على قلب بشر قبل ليعلم العباد أن هذا هو النعيم الذي ينبغي عليهم أن يتسابقوا فيه ان ينشطوا فيه ان يرغبوا فيه لاننا اذا عملنا صالحا واذا فعلنا الخيرات واذا تركنا المنكرات واذا احببنا المساكين واذا توفانا رب العالمين غير مفتونين فاننا نكون في حياه اهل الجنه في الجنه وما هم عليه من نعيم يتمتعون به ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة لا تبلى ثيابه الثياب تظل ثيابا جديدة بهية نقية حسنة نظيفة وهذا لا يمكن بحال أن يكون في ثياب أهل الدنيا في دنيا فإننا نعلم أن ثيابنا هذه الداخلية وهذه الثياب الخارجية لها مدة زمنية نحتاج من بعدها الى تغييرها وارتداء غيرها وهذا امر معلوم ومحسوس واما ثياب اهل الجنه في الجنه فانها ثياب نظيفه مطهره طيبه حسنه لا يحتاجون الى تغييره وانها ثياب لا تبلى لا تقدم لا يطرا عليها التغيير في الوانها لا تصاب بقله في معانيها ولا تصاب بقله في حسنها بل انها تزداد حسنا وجمالا يوما بعد يوم في الجنه ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء انتم تعرفون اننا في فصل الشتاء لا بد وان نعتني بغسل اعضاء الوضوء عنايه تامه حتى يصيب الماء اعضاء الوضوء المفروضه وحتى لا نكون ممن يفرق في الوضوء والوضوء اسباب الوضوء على المكاره يوصل العبد بين يدي رب العالمين الى الغره ياتون ربهم تبارك وتعالى غرا محجلين من اثار الوضوء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 ووجوههم تشع نورا وأرجلهم تشع نورا من إتمامهم للوضوء ومن إكمالهم للوضوء ومن حسن توضيهم وهذا أمر يعرفه أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم يرون ذلك كذلك في حليهم وفي ثيابهم التي يلبسونها في الجنة فإن ثياب أهل الجنة في الجنة تكون على مواضع الوضوء بحيث تكون الثياب التي تلبس على الجسد تكون إلى المرافق والثياب التي تلبس من بعد الصدر تكون إلى العقبين فإنها صفة حسنة طيبة ينبغي علينا أن نفرط فيها في ثياب الجنة ثم إن رب العالمين بين لنا صفة ثياب أهل الجنة في الجنة في سورة الكهف وفي سورة الرحمن وفي سورة الإنسان وفي سورة الدخان وفي سورة الحج واسمعوا ما يقوله رب العالمين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 ويقول رب العالمين يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرين ويقول رب العالمين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين ويقول رب العالمين وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ويقول عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحل أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إذا أنواع الثياب في الجنة تكون من الحرير الخالص الناعم وهو ليس بحرير أهل الدنيا الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم على الرجال من أمته من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا من الحرمان الذي تقشعر منه الأبدان وتهتز له القلوب بين يدي رب العالمين عند حرمان من يدخل الجنة من الثياب الفاخرة في الجنة بسبب لبسها في الحياة الدكتة. ولذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أهديت له قماشة من الحرير قماشة من أقمشة الدنيا فما كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم تناولوها فوجدوها حسنة لينة طيبة وتعجبوا من ذلك غاية العجب فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لافتا إياهم إلى ما عند رب العالمين في الجنة من نعيم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منه وأنتم تعرفون أن هذه المناديل إنما تستعمل في إزالة العرق أو في إزالة ما يكرهه يت... ما العبد وما يتأذى منه العبد إذا هذه المناديل مناديل مناديل رفثة وليست بالشيء الذي يحرص عليه ويطلب في أولى الطلبات وأولى الأمان. وأما المناديل في الجنة فليست بالمناديل الدنيوية وإنما هي مناديل كما عرفتم كيف تخرج كيف تخرج وتشقق من ثمار الجنة في الجنة. تنبت من ثمار الجنة. وهذه المناديل يكون استعمالها استعمالا طيبا جميلا في الجنة فمهما كان ملمس هذه المناديل فإن مناديل سعد في الجنة تكون أغلى وأطيب وأحب وأفضل مما يكون في دنيا ليعرف العباد قيمة الثياب في الجنة وليعرف العباد أنهم مخاطبون بتقوى الله تبارك وتعالى في ثيابهم الدنيوي بحيث إنهم يلبسون ما يستر عوراتهم ذا كحال من يتبعون الشيطان الرجيم ويتبعون أهواء نفوسهم كما أخرج الأبوين من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما وهذا نراه للأسف الشديد في الشباب وفي البنات، فإنهم يلبسون اللبسة التي نهانا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، من التكشف ومن عدم التحشم والتستر ومن إظهار الشعر وإظهار الرقبة وإظهار المرافق وإظهار الأيدي وإظهار غير ذلك من سائر البدن. ويفتخرون بذلك فيما بينهم على وسائل التواصل الاجتماعي وليس لذلك كاشفة من دون الله تبارك وتعالى وإنما ينبغي على أولياء الأمور أن يتقوا ربهم تبارك وتعالى فما ضيق المعائش وما قلة الأرزاق، وما البطالة وما قلة الحيلة وما ضعف الصبر وضعف اليقين وضعف التوكل على الله تبارك وتعالى وكثرة الهموم والغموم والهموم إلا من تفريط الآباء والأمهات في تربية أبنائهم وبناتهم حتى صرنا إلى ما صرنا إليه من تفشي ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي بلا حياء بلا دين بلا حشمة بلا رقيب بلا وازع ديني يا صدوا امثال هؤلاء الشباب عن ارتكاب هذه الفواحش وارتكاب هذه الجرائم الاخلاقيه حتى اننا نرى صباح مساء ونسمع صباح مساء بكثره الجرائم الاخلاقيه التي سببها, التح... التي سببها التكشف المشين وعدم التستر وكثره اظهار الزينه التي لم يامر الله تبارك وتعالى النساء باظهارها الا للمحارم ومهما يكن فمن انواع الثياب في الجنة السندس والاستبرق والحرير، والسندس والاستبرق هما حرير، والحرير كما عرفتم في الجنة ليس بالحرير في الدن، إذا ما هو السندس؟ السندس هو نوع من قماش الحرير الناعم الشفاف الخفيف، وتعرفون أن أمثال هذا الحرير إنما يلبس في الملابس الداخلية. بحيث يكون على الجسم مباشرة وأما الاستبرق فإنه حرير نوع من قماش الحرير الغليظ الثقيل الذي يرتديه أهل الجنة في الجنة تنعما وتزينا وتصيبا وله بريق وله لمعان وأحيانا يكون عليه من الذهب أو الفضة من الله تبارك وتعالى به عليه وأما أحسن الألوان التي تكون في الجنة فإنها اللون الأخضر فتكون ثيابهم على اللون الأخضر وأما في الدنيا فأحسن الثياب التي تردد هي الثياب البيضاء والتي يكفن فيها الموتى إذا خرجوا من حياتهم الدنيا. وبعض الناس يعتقد أن اللون الأخضر الذي هو صفة لثياب أهل الجنة في الجنة إنما هو مستحب للبسه على الطريقة التي يفعلها الصوفية في طرائقهم وليس هذا بالأمر الحسن بل هو من من البدع التي تدخل في البدع التي يتعبد بها الصوفية تعبدا مشينا لربهم تبارك وتعالى وما هكذا؟ يكون التشبه بأهل الجنة وإنما يكون التشبه بأهل الجنة بإفراض العبادة لله تبارك وتعالى وإخلاص الدين لله جل وعلا وحسن الاتباع والاقتداء لنبينا صلى الله عليه وسلم في مقاله وفعاله وتقريراته وهديه عندئذ تكون النفوس مهيأة أحسن التهيئ للاقبال على رب العالمين ولحسن التحلي بمكارم الاخلاق، ثم ان مما يكون في الجنة من الثياب ومن الحلي ما يلبسونه من الاسورة التي تكون على الأين وهذه الاسورة تشع نورا ما بعده نور، وتكون في غاية من الجمال، فانهم يلبسون اسورة من ذهب فاره ويلبسون اسوره من فضه تاره ويلبسون اسوره من لؤلؤ تارات اخرى وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان رجلا من اهل الجنه اطلع فبدا اي ظهر على الدنيا باساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم هذا امر لا يمكن للعقل ان يتخيله أو أن يتصور أن يخرج رجل من الأهل الجنة في الجنة يخرج على أهل الدنيا يخرج عليه بهذه الأسور ببعض من هذه الأسور التي تشعن حتى إنه إذا خرج لأهل الدنيا فإن ضوء هذه الأسورة تمحو ضوء الشمس بالكلية كما تمحو الشمس أثر النجوم وضوء النجوم. وهذا يبين لنا عظم ما يكون لنا في الجنة إن أحسن العمل وإن اتقينا رب العالمين وإن عملنا صالح فنسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أقول هذا وأستغفر الله ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، فهناك من الأعمال الفاضلات التي ينبغي علينا أن نتسابق فيها حتى نتحصل على أمثال هذه المكارم وأمثال هذه المفاخر الحقيقية، من ذلك قراءة القرآن، فقراءة القرآن والعمل بالقرآن وتعلم القرآن وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار يجعل العبد بين يدي رب العالمين ملكا وليس ملكا ليست المنوك في الدنيا فإنه فإنهم يلبسون التيجان على الرؤوس وتكون هذه التيجان في غاية من القيمة وتكون ثمينة جدا وبهية جدا وأما التيجان الأخروية فإنها تيجان الوقار تيجان العزة تيجان التعظيم وهذا يكون لحامل القرآن عند الله تبارك وتعالى فإن العبد صاحب القرآن عندما يتلو القرآن فإنه يرتقي بكل آية يقرأها في الجنة على قدر حفظه وعلى قدر قراءته وعلى قدر تعلمه فإنه يلبس تاج الكرامة ويلبس حلة الكرامة وهذا تعظيم لأهل القرآن وهذا افتخار بأهل القرآن بين يدي رب العالمين فإنه توضع على رؤوسهم تيجان الكرامة ويلبسون ثيابا خاصة بهم هي ثياب الكرامة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله يا رب زده حسنا وجمالا فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ ورقة ويزداد بكل آية حسنة، ثم إن من الثياب الخاصة في الجنة لأهل الجنة تاج الوقار، وهذا يلبسه الشهيد في ح.. في, ح.. في هذه الحياة الدنيا، مما يلبسه فمما يكون من خصال طيبة للشهيد أنه توضع على رأسه يوضع على رأسه تاج الوقار ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم غلاوة هذا التاج، وقيمة هذا التاج بقوله صلى الله عليه وسلم: الياقوتة منه، يعني من هذا التاج خير من الدنيا وما فيه مهما كانت أملاك العباد، ومهما كانت مشتهيات العباد، ومهما كان ما عند العباد مما في هذه الحياة الدنيا، فتاج ال وقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيه والياقوت نوع من الأحجار الكريمة يكون صلبا أو أشد صلابة من المال وفيه شربة أو فيه لون حمرة أو لون صفرة أو لون زرقة على ما هيأه الله تبارك وتعالى للشهيد في الجنة ثم إن من الكرامات ومن الملابس الفاخرة لأهل الجنة في الجنة حلة الكرامة التي يلبسها من قام بواجب التعازي لاهل الميت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبه الا كساه الله سبحانه من حلل الكرامه يوم القيامه ثم ان من الكرامات تاج من نور وحلتان يكونان لوالدي قارئ القران فمتى أحسن الآباء والأمهات تعليم أبنائهما وبناتهما القرآن تعلموه وعملوا به وطبقوه على أنفسهم فإن الله تبارك وتعالى يجازيهم على الإحسان إحسانا فإنهم يلبسون تاجا من نور ولهما حلتان من حلل الكرامة فنسأل الله رب العالمين أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا على عليه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين توفنا وأنت عنا رغم توفنا وأنت عنا راض أحسن ختامنا أجمعين أحسن ختامنا أجمعين استر بنات المسلمين اللهم استر بنات المسلمين واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين